I denne videon skal vi snakke om enkel postsproduction. O vad mener vi med det? Jo med enkel postproduction så men vi prava, som kan de redigeres enten i eller du altså ikke kjøpe inn en i optakspromvarn eller publiceringspromvarn. Du trænger avsøkker kjøpe in en speciell videoredigeringspromvare for at det skal fugere. Her er jeg inne i YouTube. Jeg har gått på rediger og her er muligheten til å trykke på trim, og YouTube er et godt eksempel på hva vi kan gjøre. Enkel postproduksjon, det kaller vi for eksempel det med at man velger å klippe bort deler av en film. La oss titte her nå. Jeg setter i gang filmen. Akkurat før jeg skal begynne å snakke så ønsker jeg å klippe vekk dette klappet som jeg ofte bruker for å vise hvor jeg er i filmen. Og her går jag da in og klipper vekk den delen av videoen som kommer i starten eller i slutten av video. Veldig typisk så er det da at du venter litt med å starte innspillinga. Jeg anbefaler alltid å starte innspillinga til 1, 2, 3, slik at du ikke risikerer å klippe bort for raskt in på, for da mange av disse programvaren som starter i litt forskjellig hastighet med opptakene sine. Og når du er ferdig så tenker du kanskje om, er jeg ferdig, er det nok jeg skulle sagt, og så stopper du opptaket. Så en programvare som i starten eller slutten av en programvare kan gjøre sånn som jeg gjør på skjermen nå og klippe bort start eller slutt, det er en fin greie. Så det er det første i på enkel postproduction, det er å klippe vekk start eller slutt så har du også muligheten til å gjøre klipp inne i en video. Og eh, klipping, det betyr egentlig å dele i to. Man deler alltid et klipp i to. Så hvis jeg skal gjøre et klipp, så, så klikker jeg här og så har vi et valg her som heter del opp. Og så går jeg videre til neste sted. Jeg skal dela opp og trykker igjen del opp. Og så med jeg da merke det som skal fjernes, altså dette opprommet mellom der, og da må jeg velge at det skal fjernes. Og det gjør jeg ved å på Fjern alt. Dere ser dette område som er nå svart, det forsvinner nå ut av tidslinjen. Nå har jeg flyttet meg inn i programvaren Kaltura for å vise dette en gang til. Her har man enkel Pulse Production. Jeg kan velge å klippe vekk noe av starten, Je har vi også liddbbögene som vi kan se hvor de går den. je har mulighheten å gå en og gå på slutten og klippevek eventuelt tid som ikke ska brukes. Eller je kan gå in på ditt så kan trya här på split og altså del i to. O Oftes så går je in og delere i det at lidbbögen er på bom, så trycker jag på split. Jeg kan høre på vad som kommer 10sten mini. Hvis det var tjenesten jeg skulle ha bort, så tar jeg vekk til med der, og så trykker jag på Split en gang til, og så har jeg muligheten da, til å trykke på Delete. I Kaltura-programvaren så er det som sånn at da er det bare å lage en kopi, og det er veldig lurt å alltid lage en kopi, som man er sikker på man ikke ødelegger noe. I andre programvarer så ville det vært at man dro disse lydsporene, videosporene, inn til hverandre, men ikke denne programvaren, for her går det bare at man flytter hele videobildet tilbake igen. Så enkel postproduksjon, da trenger du ikke en egen programvare, det gjør det enten i oppdagsprogramvaren eller i publiseringsprogramvaren. Og du typisk fjerner start og slutt av en film, eller du deler opp filmen i to, og dette gjør du flere ganger, og på den måten så kan du klippe vårt uønsket innhold.